Так, Євгенія, яка переїхала до Хмельницького з Херсонської області, розповідає про потреби родини на новому місці. Аби допомогти людям, які були вимушені залишити свої домівки, в області створили інтерактивну карту. Грицівська громада є продукти і один кольор, є особиста гігієна. Наприклад, те, що ми можемо покрити, це постійна вилисна, 100 штук. Ну От одразу ми виділяємо. Я даю соціальним працівникам вказівку, і вони дають уточнення.